Наразі вже боротьба і ударка. І найголовніше головне, повинен бути режим, сон, харчування. Це саме таке головне. Наступні змагання з комбат-дзюдзюцу заплановані на березень. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.